Són més, més de 13.000 persones més de totes les edats i més de 140 agrupaments d'arreu de, de Catalunya que cada dia es és... llevent amb un mateix objectiu, deixar el món millor de com l'hem trobat. Són milers és de voluntaris que dediquem el nostre temps a educar infants i joves a través del mètode Escolta i Guia fent-los protagonistes del seu creixement personal per tal que esdevinguin I persones actives, conscients i compromesos amb la societat.